nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak hát nézzük meg gyorsan hogy mivel is foglalkozunk, az embereknek eljutatjuk azt a tudást, de most akkor nézzük meg hogy vajon az embereknek milyen tudásra van szükségük, kaptam egy üzenetet a minap nemrég fentről ugye is van egy olyan képességem hogy kapok üzeneteket honnan? hát a fent az nem azt jelenti hogy a kormánytól jó? vagy valami esetleg valami háttérhatalmi megegyezésből nem, nem hanem a teremtőmtől kapok üzenetet és ugye Tudom azt általuk, hogy, hogy nem teremtő, nem egy teremtőről beszélünk, hanem teremtőkről beszélünk. Akik egyébként, hogyha megnézzük összességében a teremtőinket, akkor többen vannak, mint a, ami a hányan vagyunk a bolygón. Jó, csak úgy maradjunk ennyibe. Na most lényeg az hogy ugye azon belül mindenkinek van saját teremtője különben nem születtél volna meg és ugye kaptam egy üzenetet avval kapcsolatban hogy hát ugye a világegyetemben azt már régen tudom mert ezzel kapcsolatban is kaptam üzeneteket hogy ugye nagyon sokféle tehát relatívan nagyon sokféle értelmes lényél, és a mi, mi világ tehát az egyetem, a világegyetem ezen a részén ugye itt a mi univerzumunkban lehet kisebb léptékben nézve akkor a mi galaxisunkban, ha még kisebb léptékben érzünk akkor a mi naprendszerünkben ugye egy bizonyos típusú értelmes lény van rajtunk kívül aki ez a, a naprendszer vagy aki ez a galaxis jó és persze ugye nem, nem csak egy faj él ebben a, a mondjuk a naprendszerben vagy a galaxisban tehát ebben a galaxisban de egy faj az ura és nálunk ebben a galaxisban több fajta értelmes lény él akik értelmesebbek mint mi vagyunk. jó? és a, aki ennek a, akik ennek a naprendszernek mondjuk vagy galaxisnak az urai, ugye azok sokkal értelmesebbek mint mi vagyunk de egyébként az értelmes lények is sokkal értelmesebbek mint mi vagyunk tehát mi azért vagyunk itt hogy fejlődjünk egyébként pedig minden értelmes lénynek amely a világegyetemmel létrejött amit a teremtő létrehozott ugye olyan értelmes lények is vannak amit nem a teremtő hozott már létre mert egyébként a teremtő minden értelmes lény létrehozója de az értelmes lények azok két részből állnak, azoknak van mindegyiknek lelkük és van testük és az értelmes lények ugye lényegesen abban különböznek tőlünk hogy ők a testüket úgy használják mint mi a ruhát, mi meg a testünket nem úgy használjuk mint a ruhánkat tehát mit jelent a ruha? az hogy fogod fölveszed a tested, a ruhádat és akkor mit tudom én mikor akarod leveszed, jó annyi a különbség hogy neked lehet sokféle ruhád, nekik ugye meg csak egy testük van és az a test amit a többi értelmes lény használ, többféle test van de mind hosszabb élettartamú mint amilyen méghozzá olyan testek is léteznek a világegyetemben amelyik több ezer évig képesek Élni. hát már csak azért is gondold végig mert nincsenek mindig használatban tehát a te tested az mindig használatban van ugye valamilyen szinten még éjszaka is használatban van mert álmodsz és rendszeresen álmodsz de az álmaidra csak akkor emlékszel hogyha pont rögtön utána vagy közben fölébredsz tehát ők ugye leteszik a testüket és közben az a test nem álmodik tehát magyarul nem működik úgy mint, mint a mi testünk tehát gyakorlatilag egy minimális életfunkciót fenntart és emiatt ugye sokkal kisebb amikor nincs használatban a test az elhasználódása, ráadásul azok a testek sokkal jobban kidolgozottak dolgozottak milyen tekintetben tehát ami azt jelenti hogy nem éri őket baleset és nem éri őket betegség, na most a balesetek és betegségek azok az embert nem a teste miatt éri hanem a lélek tehát a testben az emberi testben lévő lélek tudatlansága véget ér minket. Betegség és baleset. Tehát minden betegség és baleset, ami értéged az életed során, az a tested tudatlanság, nem a bocsánat, nem a tested, a lelked tudatlansága véget ért. Tehát a testnek nincs tudása, a testünk és minden élőlény teste mármint úgy értve hogy értelmes élőlény teste az nem képes a gondolkodásra bár vannak olyan bi, ilyen robotikus, biorobotikus testek amelyek mondom biorobotikus ahol robotként működik például ilyen a szürkék és de a, a legtöbb test amiben lélek van az nem gondolkodik, nem képes csak úgy a gondolkodásra amikor visszalép a testbe a lélek tehát mindig a lélektől függ az ember gondolkodása és nem a testtől tehát ezáltal maga a tested onnantól fogva hogy mondjuk megszülettél és odáig hogy meghalsz és közben eltelik mondjuk 80 év nem rendelkezik több tudatos tudással, mert a tudatos tudást az a lélek, azt a lélek sajátítja el, és nem a test a test egyetlen egy dologra képes, hogyha úgy hozzák létre a testet, hogy az örökölje a genetikai információkat akkor az a test az a genetikai információk alapján képes arra hogy egy ilyen ösztönös automatikus működést végrehajtson, ez az ösztönös automatikus működés leginkább felelhető az állatoknál tehát a testünk erre képes ha így konstruálták, na most a legtöbb testet a világegyetemben nem úgy konstruálják hogy genetikai örökletes információkat hordozzon, főleg nem szülői ágon ami azt jelenti hogy az állatoknál van ez a szülői ágon lévő a testnek történő tehát a testnél történő genetikai információ hordozás és ez a genetikai információ hordozás ez az embernél létezik egyedül az értelmes lények közül tehát az ember ha tetszik ha nem igazából egy hibrid faj, a hibrid faj azt jelenti hogy félig fejlett állat, félig pedig Isten, az azt jelenti hogy úgy szerkesztették meg ezt a testet hogy genetikai örökletes információkat is tudjon hordozni de tudjon gondolkodni is, de gondolkodni csak akkor tud ha már vannak a gondolkodáshoz információi, ha nincs a gondolkodáshoz az információja akkor nem tud gondolkodni, erre jó példa a csecsemő, a csecsemő még nem képes a gondolkodásra mert ha képes lenne akkor azt mondaná az anyjának szó szerint szavakban, mondatban kifejezve hogy anyu kakilnom kell tegyél tisztába de a csecsemők hát erre nem képesek, nem hiszem hogy bárki találkozott volna olyan csecsemővel aki erre képes lett volna tehát ahogy egyre több és több információval rendelkezik a lélek úgy tanul és a tanulása alapján képes arra hogy például kommunikáljon vagy például hogy menjen, menjen tehát hogy felegyenesedve menjen stb. stb. és utána egy csomó dologra képes amit megtanul de amit nem tanul meg arra nem képes arra akkor lenne valamilyen formában képes ha a genetikai öröklődési kód be van táplálva és magyarul ő genetikailag olyan információkat hordoz a szülői révén a szülő genetikája révén ami által esetleg olyan dolgokra is képes maga a test nem a lélek amire esetleg egy másik ember nem képes tehát például ilyen a kézügyesség, ilyen a különböző fizikai képesség például mit tudom van akinek jobb a hallása mint az átlagnak, van akinek jobb az ízlelése mint az átlagnak, van akinek finomabb a tapintása, jobb a tapintó érzékelése mint másoknak, valakinek élesebb a szeme mint másoknak stb. stb. jó? tehát lényeg az hogy például most mondok példát ugye én soha nem voltam egy béna ember a műszaki téren gyerekkoromban már én műszaki dolgokkal foglalkoztam magamtól de a fiamhoz képest el vagyok törpülve ezen a téren tehát én az átlagnál sokkal jobb műszaki képességekkel rendelkezek de a fiamhoz képest, a főleg a nagyobb fiamhoz képest el vagyok törpülve csak most mondok egy példát hogy ugye én tanultam az autószerelő szakmát ezáltal értek az autószereléshez sokkal jobban mint egy átlag mert ugye letettem a mestervizsgát is anno annak idején ebből kapcsolatban és minap volt egy olyan dolog hogy például izzót kellett cserélni az egyik autóba saját autóba és ugye úgy van elhelyezkedve a két lámpa hogy az egyiket viszonylag egyszerű kicserélni mert könnyen hozzáférni de a másikat mert hogyha csak egyik izzót cserélsz, ezt miért kellett izzót cserélni mert kiégett ha csak az egyiket cseréli ki az ember akkor nem biztos hogy a kettő egyformán fog égni és ez a két lámpa ez bizony nem égett egyformán, ezért ki kellett cserélni a másikat ahol fogtam a fejemet mert már kétszer kellett izót cserélni ugye itt az évek alatt de mindig bonyolult volt számomra azt szétszedni tehát olyan helyen van, hogy tök el, el van dugva a hozzáférés, és ki kell szedni még a jó Istent is, idézőjelben, hogy hozzá lehessen férni. A fiam pont jött, látta, hogy szerelek, ugye őt mindig érdekelte ez a téma, oda jött, én úgy szerelem mindig azt a lámpát, mind, most harmadszor is úgy szereltem volna, hogy bementem volna, és megnéztem volna a Youtube-on tehát mivel azért nem havonta kell szerelni azt az izzót ezért mindig elfelejtem hogy hogy kell szétszedni, a fiam odajött nem kellett neki Youtube és pittypújt szétszedte és utána ugye pittypújt berakta az izzót én csak az izzó berakással is vagy szenvedtem vagy 20 percet ő meg körülbelül 2 percet megoldotta, <gül> szóval a, mondtam is neki hogy hozzám képest a, ez a ez a megoldó képessége ez a műszaki megoldó képessége ez zseniális tehát zseniális tehát de ugye hozott valamit mert ugye ez a, az a genetikai képessége tehát ezt a, az hogy így képes ilyenekre azt valahonnan hozta ugye mert én is hoztam mert, mert apámnak semmi köze nem volt a műszaki dolgokhoz, na szóval lényeg az hogy a testünk az tud hordozni olyan képességeket ami mondjuk amitől ügyes leszel vagy akár éppen ügyetlen, de a lélek az egy más kérdés, persze a testet is lehet tanítani de nem, nem fog gondolkodni, hát a test nem gondolkodik, jó és ez jó lenne hogyha ez, ezzel tisztában lennél mert igazából ez egy tanítás is, na most hogy te elfogadod -e ezt vagy nem? megmondom őszintén engem nem érdekel, ez nem az én dolgom hanem a te dolgod, jó? tehát a test az nem gondolkodik sehol a világegyetemben ezek a biorobotok, oké? Okay? amelyik ugye gyakorlatilag hát beprogramozott dolgok alapján képesek olyan megoldásra is amit egy test nem képes, de a lélek az sokkal többre képes mint mondjuk egy biorobot, mivel a lélek azt tanítható és fejlődhet, fejleszthető és gyakorlatilag a lelked Korlátlan mennyiségű tudás befogadására képes. Na most az agyad miatt, ugye, tud működni a tested. Ha az agyad kiveszik a testedből, akkor az agy nem működik. Nem az agy, a test nem működik. Tehát az agyad vezérli a tested működését. De hogy az a test mit csináljon, hogy ne ösztönös dolgokat csináljon ahhoz kell ugye a lélek benne ami igazából mondhatjuk azt hogy értelmes dolgokra készteti a test működését, na most az azt jelenti hogy képessé válik az ember a gondolkodásra és ezért van az hogy az ember a testbe be van zárva mert úgy működne hogyha ki tudnál lépni a testedből és a tested önállósítaná magát mert erre is képes bár ugye a legtöbb ember ha kilép a testből akkor bekómál a, a, a teste tehát ami azt jelenti hogy mint életfunkciók fenn vannak tartva de gyakorlatilag kommunikációs képessége nincs de mégis képes lehetne arra hogy mint egy állat úgy működjön, na most ha úgy működik mint egy állat hát akkor nagyon sok bajt tudna csinálni, na most ezért ugye úgy alkották meg a testünket hogy a lélek az bele van zárva de miért ugye mert ugye bekerül a test be a lélek és olyan fázisban kerül be a testbe amikor még nincs tudása arra hogy onnan kilépjen na és ez az óriási különbség az egyéb, ez is egy óriási különbség az egyéb értelmes lények között és az ember között hogy ők viszont már olyan tudással lépnek be egy testbe ahol pontosan tudják hogy hogy kell kilépni belőle tehát az hogy nem tanítják hogy a testedből hogy kell kilépni azért nem mert nagyon kevés ember gyakorolja a Földön azt hogy ki tud lépni a testből testéből és nem feltétlenül ő tanító tehát lényeg az hogy van még egy nagy különbség az emberek és az egyéb értelmes lények között az egyéb értelmes lények ugyanis nem egy gyerek csecsemők testbe lépnek be tehát nem egy újszülött testbe lépnek be hanem egy fiatal felnőtt testbe, ha most ezt az embernél néznél, akkor a, a kialakult test az 21 éves kor, tehát úgy 21 éves korra alakul ki teljesen akkor válik felnőtté egy test, ami azt jelenti hogy nők, férfiak egyaránt tehát hogyha most a testben kellene belépni akkor gyakorlatilag 21 éves korodban lenne ideális belépni a testedbe, na most gondold végig az azt jelenti hogy addigra már a testnek nincsenek gyerek jellegű problémái, tehát gyerek jellegű problémái és az azt jelenti hogy ha megnézed akkor tájt 20 évesen, 21 éves kortól kezd el ideálisan működni az ember, addig nem ideálisan működött és ahogy korosodik a legtöbb ember úgy már nem ideálisan működik, na most tehát hogyha a testedet úgy tudnád működtetni mint ahogy a, a többi értelmes lény működteti hogy gyakorlatilag többet vannak testen kívül mint testbe, akkor az azt jelenti hogy eleve a testednek az élettartama az annyival több lenne amennyit nem használod a testedet tehát hogyha mondjuk naponta csak két órát használnád átlagosan a testedet, csak most mondok valamit akkor gyakorlatilag ez a test mondjuk annyit annyi ideig élhetne mint ahogy most él, világos ez? na most pedig ez a test nem egy jó konstrukció tehát ami azt jelenti hogy a nyolcszor annyi az még mindig csak 640 év és vannak olyan testek amely több ezer évig élnek tehát a múltban leírások születtek arról hogy voltak olyan emberek akik szó szerint jócskán ezer év fölött éltek emberek tehát például tudom én mondjuk meg tudjuk nézni mert itt le van nekem ír, most fejből nem tudom, Ádám is több mint Ádám meg Éva, több mint ezer évig élt tehát attól hogy az emberek nem tájékozottak erről és nem is tanulmányozzák a múltat, engem nagyon érdekelt mindig a múlt, meg a történelem, nem csak a múlt, a jelen is érdekel, a jövő is érdekel tehát az ember egy kicsit nyitott ezekre a dolgokra, akkor ugye jobban tud tanulmányozni. Tehát ezek a leírások, tehát hogyha papíron van valami leírva, vagy papíruszon például, arra ne számít sose. Tehát annak ugye azt lehet hamisítani, és annak a korát elég nehéz megállapítani. És ezt csinálják hogy mit tudom én találtunk ilyen-olyan tekercseket, papírusz tekercseket, és közben hamisított na most az igazi olyan leletek, amik sok ezer évesek, azok ugye háromféle formában tudnak lenni tehát vagy aranytáblákon vagy agyaktáblákon vagy kőtáblákon tehát ami azt jelenti hogy ezekben megmarad az információ hosszan és, és viszonylag egyszerű meghatározni a korát bár az aranynál nem lehet meghatározni a kort tehát az aranykorát nem lehet meghatározni tehát ezért ugye jellemzően nem is aranyba vannak ezek vésve mert ugye az egy kicsit drága hanem, hanem agyakba elsősorban és akkor utána kiégették, jó? tehát amikor végignézzük ezt az egész történetet amit most elmeséltem akkor az ember rájöhet arra hogy itt van bennünk egy olyan lélek amely vajon miért lehet beleköltöztetve a te testedbe? hogy tanuljon fejlődjön, ez a tanulási feladat, ez a tanulási fejlődési folyamat az a fő probléma hogy kimerül abban amit látsz a környezetedben tehát hogy megtanultak járni, megtanultak beszélni, megtanultak enni akár megtanultak kultúráltan enni de ezt már nem mindenki, jó? tehát megtanultak mondjuk fölöltözni, bár kultúráltan ez se tud mindenki tehát ugye sok mindent megtanultak ahhoz az emberek hogy a testüket tudják valamilyen szinten működtetni, van aki jobb szinten működteti a testét van aki kevésbé jobb szinten működik, működteti a testét, de ezt alapvetően a legtöbb ember megtanult hogy a testét működtesse és mivel gyerekkorban a kutya se tanította nekik hogy ő benne van egy lélek és a léleknek mi a feladata sőt küldetése, mert a feladat az, amit most kell végezni a küldetés pedig egy olyan cél, amire törekedni kell óriási különbség, amit most kell végezni, meg ami küldetést el kell érni mert nem biztos, hogy a küldetést kell végezni most, hogy elérhessd a küldetést hanem a feladatodat kell végezni most hogy elérd a küldetést, ráadásul nem azonos a feladat gyerekként, nem azonos a legtöbb embernél nem azonos felnőttként és nem azonos a feladat idősként de a küldetés az mindig azonos és a küldetés még egyszer mondom az a cél amiért születtél tehát amiért a lelked beköltözött a testedbe tehát nem a tested célja a küldetés hanem a lelked ezéleti célja a küldetés tehát az azt jelenti hogy az ember nem tanulta ezeket gyerekként ezáltal egy célt képvisel a legtöbb ember szolgálni a testének az igényeit, szükségleteit na most ezzel egy baj van hogy ez állatszint, mert az állat is azért él hogy a testének az igényeit szükségleteit kielégítse, na most ha te állat vagy akkor semmi gond nincs azzal hogy pont úgy gondolkodsz mint egy állat de ha te ember vagy akkor nem úgy kéne gondolkodni mint egy állat mert az állat az amely nem tud gondolkodni, amely csak egyszerűen kielégíti az igényeit illetve a szükségleteit tehát elsősorban a szükségleteit más, másodsorban az igényeit tehát itt vagyunk mi emberek és mivel nem tanulta a legtöbb ember hogy nem ezért születtünk hát nem azért születtünk hogy a szükségleteinket és az igényeinket kielégítsük hanem azért születtünk hogy a küldetésünket elérjük és nagyon szépen látni hogy mennyire kontrollálnak minket a fentiek tehát a saját teremtőd mennyire kontrollál, ugye tudni kellene azt is hogy szép vannak itt olyan lények akik az emberek működését támogatják, ezt a támogatást úgy értsd hogy kialakítják azokat az élethelyzeteket amit az illetőnek meg kell élnie, ha az illető azokat az élethelyzeteket negatívan éli meg akkor nem a küldetése irányába halad, ha az illető azokat a helyzeteket pozitívan éli meg akkor az illető a küldetése irányába halad hát ugye a legtöbb ember sajnos az élethelyzetek részét nem pozitívan éli meg, ezáltal tudni illene hogy az illető nem a küldetése irányába halad és minden olyan probléma ami probléma az életedben az terelgetne a küldetésed irányába de mivel a legtöbb ember nem tudja mi a problémája vagy nem tudja mi a küldetése ezért azt nem tudja hogy neki a problémája az egy terelgetés a küldetése irányába hiszen nem tudja hogy mi a küldetése tehát ha tudná hogy mi a küldetése és a, és a küldetése irányába haladna akkor nem kellene őt terelgetni a küldetése felé világos ez? azt kell terelgetni tehát mondok példát ugye én rengeteget jártam vidéken mert a nagyszüleim azok vidéken laktak nem mind ugye az anyajágú nagyszüleim és ezáltal én minden nyáról nem nyaraltam náluk de nem két hetet hanem hónapokat, tehát vége volt a sulinak és elkezdődött a suli a közt időszakot, hát ugye elsősorban miért gondoljátok végig mint amiért szokott nyáron lenni hogy a szülők dolgoznak és akkor hogy kivigyázzon a gyerekre és akkor nagyszülőknél voltam de elsősorban nem a nagyszülőknél voltam hanem a anyu testvéreinél, mert a testvéreinél voltak hasonlókorúak mint én és ezért ugye én láttam azt hogy hogyan működik a, a csorda vagy hogyan működik a gulya, tehát nekem ugye volt csordás rokonom is gulyás rokonom is, ugye kettő közt különbség van ne keverjük össze mert ugye a gulyán általában fiatal állatok vannak, a csordában meg azok az állatok vannak amelyik már tejelnek és lényeg az hogy láttam hogy amikor kezdett elkoborolni egy, egy marha akkor ugye a csordás vagy a gulyás mit csinált? ugye fogta rászolt a pulira hogy hajtsa és akkor ezt Szabolcsba úgy csinálták hogy azt mondták a, a pulinak hogy hagysa te, jó ja, és akkor a kutya elment és visszaterelte az elkoborolt marhát a csordába vagy a gulyába tehát amelyik nem kóborolt el azt nem kellett visszaterelni, na most a visszaterelés általában nem túl jól esett ugye a marhának mert a puli az általában megcsípte a lábát most valahogy hasonlóképpen vannak az emberek hogy általában az embereknek a terelgetés amit a fentiek révén az itt lévő szellemlények végzik azok általában nem tetszik az embereknek mert mindig mikor terelgetés van akkor az emberek rosszul veszik ezt a terelgetést tehát fájdalmas nekik kisebb nagyobb mértékben ez a terelgetés tehát a legtöbb embernek ha megnézed a probléma az fájdalmas van hogy fizikailag fájdalmas van hogy lelkileg fájdalmas ugye az állatnak lelkileg nem fáj az hogy belecsipett a puli hanem fizikailag fáj neki tehát ugye az ember is így működik hogyha nem arra haladsz amerre kéne mint az a marha amerre haladt akkor fogják és elintézik neked hogy, hogy próbálj ráterelődni az utadra, ha, le, ha nagyon eltévedik valaki és nagyon nem akar visszamenni a arrafelé amelyre neki haladni kellene akkor fogják a fentiek és kivonják a forgalomból ez olyan mint az ember amit csinált a marhával ha nagyon rossz volt az a marha akkor fogták az levágták és ezzel oldották meg tehát elegük lett a marhából azt fogták, azt levágták, na most itt ugye úgy vágnak le hogy feldobod a talpadat, azt mész a tepsibe, jó tehát amikor látsz egy embert hogy ideje korán meghal, mi ez az ideje korán? tehát nem ette meg a kenyere javát az azt jelenti hogy a, egy embernek illő legalább 70 évet élni, az a minimum, az a minimum tehát ha valaki azelőtt hal meg akkor tud hogy fogták és az illető azért halt meg ideje korán mert küldetésének a, küldetésenek a közelébe se jutott ha például valaki meghal 20 éves korában most képzeljétek el már 20 évesen elvesztett minden esélyt arra hogy a küldetését megvalósítsa ha mondjuk valaki meghal 65 évesen akkor ugye terelődött arra fele de mégse jutott oda és akkor fogták és kivonták, jó? tehát ezt azért mondom mert az emberek a halált azt egy ilyen véletlennek tekintik, egyébként kis tanítás kétféle módon halnak meg az emberek, nem többféle módon, jó? pedig te rengetegféle halált láttál már vagy hallottál, mégiscsak kétféle módon halnak meg, vagy természetes halálban vagy nem természetes halálban? ez a kétféle van, mi a természetes halál? a természetes halál az azt jelenti hogy betegség, oké? Okay? ez a betegség lehet gyorsan elhatalmasodó vagy lassan sodó betegség, ez a természetes halál a nem természetes halál például a baleset, a nem természetes halál akármilyen hihetetlen a hirtelen halál, tehát például valakinek leáll a szíve az hirtelen meghal, tehát semmi betegség előzmény, érted? nem is volt rosszul semmi és hirtelen meghal, persze olyan lehet hogy valaki hirtelen rosszul lesz és meghal, az sem természetes halál, oké? Okay? na most mi különbség van a kettő közt? a természetes halál azt az ember maga hozza létre, világos ez? ami azt jelenti hogy olyan életet él amelynek következménye a természetes halál, a másik az amikor egyszerűen az illetőt kivonják a forgalomból. Tehát kivonja ki a forgalomból a fentiek. Tehát azok, akik segítettek a születését, segítették a születését. Tehát akik segítették a születését, azok segítik a halálát az embernek. Világos ez? Na most de az ember simán képes arra hogy nem ismeri kellőképpen az élet működését, nem akar tanulni és akkor szépen az élet ellenes, a saját élete ellenes cselekedeteket hajt végre, nem a küldetése irányába halad és akkor szépen a lelke létrehoz egy betegséget mert minden betegség lelki eredetű, a lelke létrehoz egy betegséget és a lelke végigviszi azt a betegséget addig amíg az illető meghal, na most ha megnézitek ugye az egyik egy viszonylag lassabb halál, a másik egy viszonylag gyors halál, tehát gyors halál, mert ugye például olyan lehet gyors halál de az nem annyira gyors hogyha úgy oltják le az illetőt tehát azért leoltás, mert lámpát is leoltjuk tehát úgy oltják le az illetőt hogy mondjuk megpattintanak az agyában egy eret és ezáltal az illető agyvérzésben mondjuk egy-két nap alatt meghal, na most ez is gyors halál csak ugye neki ott szenvednie kell tehát szenvednie kell tehát valamilyen oknál fogva az élete miatt a legvégén szenvednie kell, na most az az illető ahol saját maga a saját lelke hozza létre a halált ott az illető ugye valószínűleg többet szenved és ez azt jelenti hogy ez a hosszabb szenvedés ez azt eredményezi hogy, hogy elgondolkodjon a szenvedései közben hogy vajon miért kapta a szenvedéseket, na most ennek ellenére hogy elgondolkodtatják az embert mondjuk a lelke elgondolkodtatja az embert de nagyon érdekes a legtöbben mert nem gondolkodik el ezen tehát de miért nem? akkor ez megint egy kis tanítás azért nem gondolkodtatja el mert a lelkünkön kívül van egy általunk létrehozott látszólag értelmes valami ami kommunikálni tud velünk, ezt úgy hívják hogy ego na most ez nem a lélek, a léleknek semmi köze, ez a test hozza létre tehát ez nem lélek, nem is test, hanem a bal agyféltekénk által létrehozott olyan kommunikáció ami, amiatt jön létre mert az illető állandóan a saját akaratát akarja érvényesíteni és ebben lehet hogy a kutya se korlátozta Kik, korlát, kik szokták korlátozni? hát a szülők, de egy liberalista világban a szülők korlátozási lehetőségei csökkentek és ezáltal például ez megint egy tanítás hogyha valakiből nem nevelik ki a hisztit kicsiként méghozzá nagyon gyorsan az első hisztinél akár az a legjobb hogy az első hisztinél ki nevelik akkor az illető ha nem nevelték ki kisgyerekként akkor felnőttként is hisztizni fog és a, az egója az ami miatt hisztizik tehát magyarul az egó parancsolja hogy ő okay? hogy mert ugye a hisztin keresztül próbálja elérni hogy más azt csinálja amit ő szeretne Na most, tehát itt van az ember, van benne egy olyan értelmes energialény, mint a lélek amely tanul, ha tanítják de azt, hogy tanuljon, ha tanítják, az a saját döntése nem a léleké, magáé az emberi na most mivel az ember kialakított egy egót és van egy lelke a lélek mindenáron tanulni akar de az egónak ugye az az egyik fontos tulajdonsága hogy az ego az tehát azt arra utasítsa a testet, hogy lehetőleg minél minél kényelmesebb legyen az életed. Minél kényelmesebb. Tehát lehetőleg minél kevesebbet kell dolgozni, lehetőleg minél kevesebbet kell tenni jó ja, tehát hogy milyen kényelmesebb legyél, kényelmesebben működjél tehát látszólag ez a fajta működés ez ellentétes de nem csak látszólag hanem valóságban is ellentétes a léleknek a működésével és ha az ember mondjuk gyerekkorában nem lett kellőképpen jó minta alapján tanítva, először ugye a minta tanít, utána meg nem lett szó szerint tanítva, tanítás az 7-14 éves kor között van, akkor az illető rossz mintát látott és ha nem tanulunk abból is tanulunk, nem tudom világos-e tehát ha valaki nem tanul abból is tanul, tehát magyarul nem azt tanult amit tanulnia kellett volna nem arra tanították amire tanítani kellett volna, ezáltal kialakul egy olyan egója, hát mit tudom, ez is egy tanítás, egy gyereket legkésőbb 12 éves korra munkára kell fogni ott tehát legkésőbb, minél előbb munkára fogják nyilván nem egyévesen annál jobb, tehát magyarul akit nem fogtak munkára hát az szívesebben lesz munkakerülő mint dolgos ember, másik az embert nem csak erre kell ráfogni hanem gondolkodásra is kell tanítani tehát nem csak munkára kell tanítani hanem gondolkodásra is ha a szülők gondolkodnak mindig a gyerek helyett akkor ezzel azt tanítják meg a gyereknek hogy nem kell gondolkodni mert majd más gondolkodik helyetted. ezáltal mondjuk ha egy olyan szülő neveltje az illető vagy szülők nevehetje az illető, amelyik nem tanították munkára és nem tanították gondolkodásra a gyereket az ne csodálkozzon hogy felnőttként bénán viselkedik az életben, az azt jelenti hogy se munka kedve se gondolkodni nem tud, meg nem is akar, na most ezáltal gondoljátok végig hogy létrejön egy olyan felnőtt, amelynek az egója azt fogja diktálni, hogy ne dolgoz. Az egója azt fogja diktálni, hogy ne gondolkodj, majd gondolkodik helyette más. És létrejön egy olyan ember, aki nem tud, nem tudja, hogy mi a küldetése, nem tudja hogy a küldetését milyen feladattal, feladattal tudná leginkább megvalósítani, ráadásul nem szeret dolgozni és nem szeret gondolkodni mert ugye az se jó ha munkára kényszerítik a gyereket vagy gondolkodásra kényszerítik a gyereket hanem az a jó hogyha megszereti a munkát vagy megszereti a gondolkodást tehát a szülőnek ugye feladata lenne a gyerek felé megszerettetni a munkát illetve megszerettetni a gondolkodást és ezt minél korábban kezdeni a szülő annál hatékonyabban tudná művelni tehát egy olyan ember aki akivel megszerettették a munkát és megszeretették a gondolkodást mert ugye ez a kettő, mind a kettő fontos, mert ismerek olyan embereket akik szeretnek gondolkodni de úgy kerülnek ki a munkát mint a húzat, de olyat is ismerek akik szeretnek dolgozni de úgy nem szeretnek gondolkodni mint a húzat és sajnos a társadalom nagy része ezekből az emberekből áll össze hogy se gondolkodás se munka szeretet, na mindegy nézzük tovább tehát itt vagyunk mi emberek és tudnánk gondolkodni, tudnánk cselekedni, a legtöbb ember mégse tesz semmit, most már tudjuk hogy miért és akkor kérdezem én hogy ezzel a jelenlegi világgal, ami van és ami felé haladunk, mert ha bárki azt gondolja, hogy afelé haladunk, hogy visszarendeződés. Na most ugye megkérdezném, hogy mióta élsz? Volt-e valami visszarendeződés a társadalomban? Én nem emlékszem visszarendeződésre mondom mióta élsz? volt-e bármilyen jellegű visszarendeződés? nem fogsz rá igen választ mondani, nem volt ilyen ami azt jelenti hogy mi haladtunk így mióta megszülettél maga a társadalom így, érted? de úgy hogy visszafelé mentünk olyat nem látta Világos ez? Arra, ha visszafelé mentünk, retántán, akkor se abba az irányba, amiben voltunk. Világos ez? Tehát soha nem történt olyan, hogy visszareendeződtünk arra a szintre, társadalmi szinten, amin voltunk. Akkor ugye kérdezném, hogy miért vagy olyan ostoba, hogy ebben bízol? Nem tudok mást mondani. mivel ha megnézed a nem csak amióta élsz hanem megnézed így visszanézel száz, 200 vagy több száz évet hol látsz visszarendeződést a történelemben? lehet hogy volt csak nem tudunk róla de hogy nem sok az biztos magyarul ahhoz a rendeződéshez képest a visszarendeződés mondjuk az elmúlt kétezer évben azt mondanánk hogy nulla egész nem tudom hány ezred százalék tehát körülbelül a visszarendeződésre van nulla egész akárhány ezred esélyünk és ez, ez most nem isteni üzenet mert isteni üzeneteket is tudnék mondani hanem gondolkodás, logika, világos ez? mindig amerre rendeződött a társadalom ha megnézett a történelmet az mindig a társadalom vezetőinek az irányelvei alapján történt, világos ez? és ha megnézed bármilyen országban a vezetőket, ha elindultak egy úton soha nem történt olyan, hogy visszarendeződtek, soha, nem volt ilyen? megnézheted bármelyik országban a vezetőket, akár a híreseket ugye Churchill, itt tudom én, Sztálin, Roosevelt vagy bármelyiket megnézheted vagy mehetsz mit tudom én visszább, mit tudom Lincoln vagy itt tudom én, Mátyás király vagy bármit nézhetsz, horti Miklóst, bármit, Rákosi Mátyást, Kádár Jánost, hol látsz visszarendeződést? Sehol, sehol. Tehát ha egy vezetés elindult egy úton, nincs visszarendeződés, nem is lehet. Hát most hogy lehetne visszarendeződés, ha vállalkozások mondjuk a 25%-a tönkrement? Gondolkozz! Hogy lehetne például mondjuk visszarendeződés, hogyha mondjuk azok, akik mondjuk ingatlan kiadással foglalkoztak mondjuk az Adrián annak a mit tudom én hány százaléka már tönkrement. És nem is tudsz oda menni, amelyik már tönkrement. Világos ez? Hogy tudsz oda menni abba a szállodába, ami már tönkrement? Hogy tudsz abban a magáházba menni, ami már tönkrement? Érted? Hogy tudsz? hogy tudsz annál a cégnél dolgozni ami már tönkrement, hogy lehet visszarendeződni? ha ezt te elhiszed hogy lehet visszarendeződni akkor te egy hülye vagy, oké? Okay. de hát a legtöbb ember akkor ezek szerint hülye mert azt hiszi hogy van lesz visszarendeződés tehát egyszerűen a mai világban fizikai képtelenség már a visszarendeződés, nem tud lenni, hát gondolj bele az utazási irodák java Tehát egyszerűen nem, nem tudod ugyanazt mint ezelőtt, érted? semmilyen szinten hát na vannak olyan cégek akik nincsenek, kész amik voltak, érted? ennyi megnézed az interneten? nézd meg ha nem hiszed, én foglalkoztam ezzel nem most de egyszerűen hát a múlt év végén hogy mennyi szálloda eladó? na most azóta nem kevesebb szálloda lett eladó hanem több hogy mész oda nyaralni ami eladó? Ha nem tudsz menni mert be van zárva érted? mert nincs aki takarítsa mert elküldték az összes dolgozót, világos ez? tehát olyan naivak vagytok hogy valami hihetetlen és itt most semmi olyan dolog nincs hogy na most akkor milyen információt kapok hanem annyi van hogy ennyit mondok csak hogy gondolkoz logikusan, érted? nem tud lenni visszarendeződés, lehetett volna visszarendeződés, még tavaly tavasszal, de az is csak tudod mikor? mondjuk egy, egy három hónapon belül, három hónapon belül, mert a vállalkozások nagy részének nincs több tartaléka három hónapnál, világos ez? miért? hát de föl, fölérték, már nem arra dolgoztak hogy majd lesz egy ilyen helyzet mint ami van, oké? Okay? hát ilyen helyzet de kutya se gondolt jó? hát azt tudtuk hogy lesz válság, én azt tudtam előre, mondtam előre csak nem ilyen indítatású válságról beszéltem, azt tudtam hogy lesz hatalmas gazdasági válság csak nem ilyen indítatásból hála Istennek hogy ezt titokba tartották a fentiek hogy milyen indítatásból lesz az a gazdasági válság, na no, szóval lényeg mert akkor beszéltem volna róla mert tudják hogy az amit mondanak azt én továbbadom <gül> ezért ugye oda kell figyelniük hogy mit mondanak és mit nehogy továbbadjam, <gül> tényleg ez komolyan na no, szóval lényeg az hogy és akkor megkérdezem ezekre a dolgokra amikről most beszéltem mi a megoldásod? hol kapsz tudást? hol kapsz tudást? hol kapsz arra tudást hogy a lelked az a küldetésed irányába haladjon? hol kapsz arra tudást hogy azt a feladatot végezd ami születésednél fogva, születésednél fogva előírt és hol kapsz benne? ezekben segítséget? érted? mert lehet hogy fogja és tudom, egy asztrológus vagy numerológus tud erről neked beszélni, aha és milyen segítséget ad hogy te a feladatodat végez. vagy milyen segítséget kapsz tőlük hogy a küldetésed irányába alagy azon kívül el, hogy elmondják hogy mi a küldetésed de egyébként itt körülbelül 10 perc alatt meg tudom vagy mondjuk nem 10 perc alatt de mondjuk 20 perc alatt meg tudom neked tanítani hogy mi a küldetésed és hogy, hogy számolt ki valakinek a küldetését, érted? vagy mi a feladatot és hogy számolt ki másoknak a feladatát tehát hogy néz utána inkább úgy mondanám jó? mind a kettőnek tehát nem kell mit tudom mondjuk hozzá könyvek így úgy ki lehet számolni de az már kevés hogy tudod mi a küldetésed vagy tudod mi a feladatod hogy azok haladj, tudod miért? mert akkor tud az ember haladni, hogyha kap benne segítséget érted? én tudom, hogy egyeseknek nem tetszik, mikor lehülyézem az embereket tudom de, de nem sok spirituális előadó hülyézi le őket és ezáltal sajnos nem váltanak kik belőlük érzelmeket és tudod kinek fáj ha lehülyézem? akinél talál mert ami nem inged az nem veszed magadra tudod, az ember csak akkor öltözködik ha az az inge, oké? Okay? tehát akkor öltözködik ha talál tehát egy dolog van gondold végig hogy a PPH-n kívül hol adnak olyan módszereket? lehetőséget arra hogy, hogy megvalósítsd a küldetésedet és a feladatodat tud végezni, hol adják ezt máshol? Hm? egy az hogy sehol nem adják de még az ilyen jellegű tudást is tehát lehetőséget sehol nem biztosítanak arra hogy te képes legyél a feladatodat végrehajtani hogy a küldetésed irányába haladj, ezt sehol nem adják, van még egy dolog az hogy hogy kapsz segítséget ahhoz hogy a feladatodat végezhess hogy kapsz módszereket ahhoz hogy végezhesd a feladatodat? de hiába van módszer ha nincs lehetőséged arra hogy végezhesd. Hm? tehát csak hogy világos legyen bárki számára tehát ahhoz hogy a küldetésed teljesítsd az nem elég az hogy magad vagy de azt mondod neked van családod, nem elég a család hozzá, érted? tehát nem elég az hogy te egyedül vagy, nem elég az hogy van családod, de hát neked vannak rokonaid meg barátaid, nem elég, tudod miért? mert nincs több száz rokonod meg több száz barátod, több ezerről meg nem is beszélve, tehát ahhoz hogy te a küldetésed megvalósítsd ahhoz több száz, több ezer emberrel kell kommunikációba lépned, úgyhogy rendszeres kommunikációba valamilyen szinten, érted? más a 21. században a küldetés irányába haladás mint a 20. században ezért ha megnézitek a 20. században jóval kevesebb ember lett nulláról gazdag mint a 20. században mert a 20. században támogatva volt energetikailag az ego, a 21. században viszont az van támogatva és az a személy van támogatva aki másokért tesz ez a másokért ez most ne öt emberre gondoljatok vagy kettőre vagy egyre na most kérdezem én hogy akkor hol biztosítanak lehetőséget neked arra módszereket arra hogy te másokért dolgozz és akkor ez úgy működik én ezt az elvet vallom pont 30 éve hogyha én jó dolgot nyújtok az embereknek másokat tehát olyan dolgokat amit az emberek szeretnek akkor én sem fogok rosszul járni és 30 éve az azt jelenti hogy még javában 91 volt és nem 2000 tehát mondhatni azt hogy megelőztem a koromat tehát nekünk az a küldetésünk hogy a Földön 2035-re aranykor legyen és ahhoz kell több mint 300 millió tanító 300 millió tanító és ezt a 300 millió tanítót ki kell képezni és erre megvan a módszer, minden megvan, tudás, módszer, minden, ki kell képezni érted? és elég hamar ki kell képezni, erre van gyakorlatilag minimum 5 év, maximum 14, oké? Okay? Na most ez azt jelenti hogy most van a kiválasztódás, ez a társadalmi rendszer amiben élünk most tökéletesen alkalmas arra hogy az emberek kiválasztódjanak, gondolkozz el azon hogy miért élsz, ha nem tudod a választ nem sokáig fogsz élni, ennyi érted? köszönöm szépen a figyelmeteket ha esetleg úgy gondolod hogy utána akarsz nézni akkor néz körül az oldalon, beszél beszélj ajánlóddal vagy a vezetőddel vagy akár a PPA irodában ugye a telefonszám, megadott telefonszámon velünk, köszönöm szépen a figyelmeteket, ugye az imént említettem hogy maga a képzés a legkedvezőbb van nyújtva bár vannak olyan emberek azt gondolják hogy amit itt az első részben tanulnak az nekik bőven elég, az első részben nincsenek módszerek mint megfigyeltétek és nem is lesznek módszerek, a módszereket és a lehetőséget hogy te ténylegesen elérhessd azt amit szeretnél azt csak a második részben tudod megkapni és ez nem is fog változni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket. 25 perc szünet után kezdjük, a, illetve folytatjuk az önismeret képzésünket, Szeretlek benneteket, sziasztok!